افكار شاري تو النهارده هقول لكم فيديو جديد جدا ولا رياكتات ولا سكتشات النهارده هقول لكم فيديو الفيديو دوت معمول للناس اللي نفسها تجيب كمبيوتر بس مش عارفين كمبيوتر بس مش عارفين وكل ما السعر وشايف الامكانيات تعبانه وحبيت اقول لكم فيديو جديد ليا عملهالكم ومن ضمن الناس الاختيارات اللي اخترعتها عندي لكم فكره جديده بس الشرط اللي عنده ترفينين تمام كل احنا عايزينه احنا عايزينه حامل وماوس اسهل طريقة تعمل كيسة تعمل جهاز كمبيوتر وجيه من جوب بابجو كل وصلة هي. شايفين ايه وصلت عبانة بول كيلة اربعة ونصف تعليب يعني ستجدوا اتاني كيلة ما عملها رجلين تمام اهم والحامل طبعا ليه والتليفون التاني هوت يا الحلقه 10 طبعا ايه الطريقه احنا شايفين دلوقتي ادي الكيبورد ادي الجهاز سوري وادي التليفون الثاني التليفون الثاني اه شايفين طبعا. مزار كله بس مشكله مش حاجه طبعا أنا ده من ده ده بستخدمه ايه كيبورد اللي بقى وادي الفارة شغال بيها اهي اهي معرفش ليه ليه بقى تستخدم الطريقة دي بقى احسن واسهل يعني مثلا اهوت هنجيب القائمة معرفش لو هي فاتحة حاجة ولا لا ودي عن نفسي انا شايف يعني مثلا اكتب مثلا شادو اهو جات لي جاتلي اوكي بالmouse اهو كانها جهاز كمبيوتر بالظبط تمام مهمه التليفون التاني بقى ايه لمته مسكت كده كده اللي ما كانوا لاب تمام طبعا للاسف لعبه ببجي هتشط التليفون دوت بس للاسف بس للاسف لعبه ببجي تشط التليفون دوت طبعا تجيب اي تليفون اعتبره كيبورد تعبان مبدئيًا يعني تليفون اخره بس يشغل بابجي لايت وخلاص تمام المهم في الموضوع طبعا التليفون هبي لوحده انتوا شايفين ده التليفون بس بايظ بس بيشغل لعبة بابجي وبيشغل جمال الاجهزة تمام الطريقة بقى ازاي احنا وصلنا التليفون دوت بالتاني بكل ده تمام هنرجع بقى, بقى لل بل... بالماوس هو الحامل لازمته ايه عشان يمسك التليفون احنا خلاص علينا التليفون بتاعنا تمام طلع صورته هو هنا تمام ايه يا اسطى ده بقى لا كيبورد او كيسه اللي تمسك الماوس بيجي عامل كده انتم شايفين اهو ترك بسهوله و رجع كده ده مش شغال دي بتشتغل على تليفون نوفو وسامسونج وللاسف اللي هو مش شغال يعني لو موقف هواوي ممكن تحول كيبورد وتلعب بيبي جيم وبجوك وكل حاجة انت دي أحلى حلاوه بس استخدمه بتاعها كتاتش كيبورد تمام وايه تاني ليه وظايف كتير قوي بس للاسف انا ما عنديش وظايف شغاله بالتليفون ده انا بتصفح عليه النت بس مش شغال عليه وبس كده الفيديو خلص يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو وفهمت ايه وفهمتوا ال ايه الفكر الهدف اللي فيه والناس لو فيه حاجة معلقة معاكم مش فاهمينها ايه تكتبها في الكومنتات وهنزلكم فيديو ازاي تستخدموا دماغي بدل ما تستخدموا وهو أحسن من الصعب وأشوفكوا الفيديو الجاي سلام استنى من كتاب وسكتشات بعد العيد